Terve. Moi, moi. Nyt ollaan puhuttu paljon erilaisista etätöihin liittyvistä asioista ja onko jotain mitä tästä kaikesta voisi oppia? No ainakin sen, että se säännöllinen liikunta ja sen omien tapojen, ajankohtien löytäminen, mitkä itselle sopii. Aivan ja erilaisia tehokkuustekijöitä, millä sä voit ää, tehostaa sitä työntekoa, niin esimerkiksi työtapojen ja työasentojen vaihtelut. Ja tietenkin se ruokarytmi säilyttää se, vaikka sä tekisit etätyötä kotona ja sillä työpaikalla. Niin pidä se hyvänä, jotta energiatasot säilyy. Ja vaikka olisitkin etänä ja muut muualla omissa oloissaan, niin pitäkää vaikka virtuaalipalavereja tai kahvitaukoja. Niin On semmoista yhdessä tekemisen meininkiä. Ja kyllähän se rauhoittuminen on tärkeä asia. Lepo, palautuminen, kaikki tämä, jotta se työteho säilyy. Ja ehkä etätyöt ja palaverit tulevat jatkossa lisääntymään näin muutenkin. Niin, ja täytyy muistaa se, että työ on tärkeää, mutta elämässä on muutakin. Ja mitä mä olen oppinut, niin ainakin hyödyntää lounastauot ja käydä vähän reippaillees välillä. Nähdään taas. Moikka!